जवानन को टोटल डिमांड सुनो टिक تا زه خبر درکې فرصت د شپې چې مونږ کوو ته به کروڑ کسان ته وګوري دا کروڑ کسان چې ته وکړې اته چې هغه ورته یو سړی د پیرامبر علی اسلامي د ستلاتی انصاری صحابي وجوان وجوان ورته پیرامبر اسلام دای شي ما شروا وک زوان وک مشرو وک کشرو کسانانه وک نالنه او طاپل الله غوا ته وسور صدقنه چې چاونی له ور سره هر سړی په خپل لار کې انسانیت انتحاد د به ای. دا نې چا دی سسوه یو سړی به رن ونووي یو سړی به موټر زغلی یو سړی به وانوي را نشي یو سړی به مطلب راختې کپې یو سړ به بل چاپ لاره وونهسی دا م چاه ده د انسانیت مشته شول د انسانیت دی وسهټوله کوپل نړي ل را وې هلته دا ې انسانیت رواندي. د مسلماناندي د بارانې د کاپیرانو ملکو. مو ته مسلمانان هم, هم خونه مسلمان چمونه؟ انسانان هم یو خوند مسلمانان چمون نه کونه انسانان چمون ک دا قصور د انسانيت دی ک دا مسلمانۍ دی نو دلته دغه ځوان یعنی ځوانان خو څوله دمان سولې ټیک ټاک زامون سخن در کوي ځان څونه لڅولې سي سونه لرو خور لڅولې سي خپل ګورو علال لڅولې سي تاسو زه خوند در کوي خاص د سپیچ مون نه کول ته به کروڑ کسان, کسان تا وګوري د کروڑ کسان چې تا وکړي هغه تاسو کې برت تاسو کړو بس هرڅړې دا غوړې چې په ولوران ډېر په ولوران کې نیمایسته دښمنان دي اته خلق ورشدتونه سپې دی ما خو دا دا سپې دي نه چې څونه لونه هم دی کنه دي په اخر کې هغه پیسې لا وڅوله لونه سپې هم دی دا ټول انسانيت ودی چې تراله ودرې دي جهان کمزې ته ورسې دي زمړ ته دا الکان را وخر د چا ورور چلی په کوتدي څوک سره چادر کړې دي ولا د چا غړدی په په د چا د سونی چین په غاړه دی د چا ای بنګړی یوشې په په پلاستې ته ځانته نر وای ګرځې د شوز د ناره نو چې مون کونو الته د چا چې مون شروع کړی دی د الله رسول پر دغه ناره نام لعنت ویل دي برا غزانانې ملعنت ویل دي دایم جهنمي بلل تا د خپل ځواني کزانانه د کناري نه د خپل ځواني د رواق صدا د د نیلام کړي نیلام که داسموشتي پښتنوی نجونو خپل ځانون نیلام کړي دیو نو کتلورلک کسانو ته مطلب لې کړلې نو ته وسوي چې زه ډېر په لورالرم داستا دستا عزت دستا دا دستا ژوند د سلورلک کسان د پاره ول یو عزتمن او محترم سړی و چې د ګرد دنیا ات عرب انسانان مالکی له زنه کوزه د خپل چهره نشکر وکړو زه د خپل چهره نشکار کوم ډیر په خوړو راغل د شوز جړ جړ غاښونو به مردار مخام بي او سه ماسكونه رالو غسکراره کراري سولا جړ غاښونو هم پټولو مردار مخ هم پټولو چې پکې ځایستا همس ولا او جهان ته دا وشکاره کیزه د پردی ډیر شو کیمه جهان ته دا وشکاره کیزه د ماسک ډیر شو کیمه ته په کمیت کړی دی داغه په پشتان اړلد سره کی دا تپه کمیټ باندې راوتلې د هغه بل لا پشتان در سره کیه هلاین کی دا د جهنميان د رسول فرمایي دا څه نه ني د دی جنت لر تل داس څه ناممکن ده دا څه ناممکن ده لکه پتور کارګانو کی وسپن کارګپیدیس پتور کارګانو په وسپن کارګ دروست چا دلین دا الله رسول فرمایي دا زنانی دا دی جنت لر دا څه محاله ده ده ور که دا خبره نو دا ځوانولو نو ځوانان په څنګه وي کلی په زایل اعمال <سؤال> وي کلی په تبلیغ والا وي کلی په مجاهدين وي کلی په علماء وي کلی په قاریان وي چمنه کا واغ ترس کا وت نه په خبر د علماء توهین کو پر دی تنه په خبر چې د دین توهین چ دی هغه کو پر دی کتازم ما توهین په دی وجه وکړ چې دا مولوی صاحب د دین خادم ځام بولی په دی وجه زما ته بیا او که دسماده ووت چې زې انساني مماس تاسو راځي بیا پروا نه لري نو دلته خلکو چې و ټارګټ کړي دي په ظاهر باندې عالم دي مقصد یې هغه شپه قحمت وایي مرسلو هغه وایي د خمکو په اسلام وس نه نو پر علماء او ټارګټونه کوي هغه ټارګټ دی مقصد هغه د دین او د اسلام توهین دی سې سول نو دات ځوان ولو بیا امر سم بیان چې وې کړي دومره پریشان او سوبیا ولادي کورت کورت په ناسوره وټین نه راوټی پیغمبر سم پرسته نوکر و یارا چا ویل چاپلانه خوده پریشانه دیگرد ورس پاکور که ناشتی جایدی پیغمبر سم پرسته نوکر ویلی داشتی مطلب بابلوز بیان مایان و سولو اگه د ده خوب بیان و ده جهنم و ده قیامت دیر دیر و بیره دی پیغمبر سم بارکورت ورالی چو ورالی بیا پیغمبر علی سلات و سلام ده دسرم وعانقه کرده ده غیز و روح وچدا پیرامان استه مانکه کوړه نو وخر میت فقال النبي صلى الله عليه وسلم جهزوا صاحبكم فان الفرقه فلذا كبده الله رسول فرمایا جرده ده ده تجهزو او تشود دفن چیشوکی پروگرام انتظام وکي ده الله ده خو پس ده دی زړچ دی الله ده خو پس زړه د ځوان وسوان نو مشران د سپین زوره بیا صحالو زما وسد اوس ما شر ځوانان د منسو کنه سلو د تموبو سکار دی ا شت تخوم سبب لې یي چې بیا مستا اولاد بیا مستا بچا خلک بیا لور غواړي که دا غره کم دمنو انسان او مسلمان او پړتونو هغه ستا لور غواړي هغه خپل د دم دي د ځناو د نسر کیږي ته په نه خبر تخوم مستقبله لري کنه نو کاین دل لري نو ته تعوذ د چمن او کته ویا زبل سبع امره مونږ چې بل سبع امره نو جهنم لره ورداړي نو دا غ ځوان رسول او پرمهر کوړ ته ولرال چې کلمانه فهمانه قير سره کوله د غيژ روغبر چې پیغمل سم ول دي هغه جنت او جهنم مقامته بیا څو پر دا غ ځي ولوي دي مش خوای چې څه وځړه دورا ور باندې رسول پرمهر زړه وچاودل شو جګر یې وچاودل شو اپم او تکي هي وسينست پر الله ديلاوري پر رسولم ديلاوري كهاني اني مي جوړي كړي د دروازه کې سي مي پر الله يكو د پر رسول يكو وي سړي درخته تقتلي نو سره شو کېدي بیا ويل اول ول وليال لا کې دي شواکر لمزي بیا وي له غي خيراتم چلو زاي چواس بیا ويل بس چر خيراتم چلو نو را چواس ول ول عقي خيراتم اخر چم لا نعوذ بالله استغفر دا کفر نه دا رقم دا دا, دا مسخرهسته پر پلار وکینو پلار ته څه چمکیتانه عقې کښې چې پر خپل خاويند وکړه خاويند نه تلا کوي نو الله رب العزت دومرا دومرا ته توهين الا اعوذ بالله دومره سبکه خبر بیا املايان وي مولاي زب دخلق ډير کاپيران کوي هغه پر الله پسقند ومسخري او مساق وکيتلا وای چې کاپيران کوي ستا په جوړو پر لنګوټه باندې د کافر کیږي د الله رب العزت چرغه مسخري وکي توهين وکي اهانات وکي او د الله سره نشهیده خبري هغه وکي نه کافر کیږي معاشره کافرانس وي دي خبر سيوي نه موشته او دا به بیا مشكله خبر دي چې کله فیصله و سو د جنت او د جهنم سم خدای خیال چې مسلمانانو کی وې دلو ګور منځونه کول نذوب جنت تر غب الله فرميادي جهنم لروا وسو ولین نو ما چیش کړو ولته پر ما مسخري کول عزت مسخرو ور نوم د دې اهل نوم ځلايق نوم ما شان د دې سړي ډېر اعلی وله تاسو ما په شپټون خبر و یا نو ما مسخري کوي مسخري قرض مخلوق ختم سو بيتراله الله ته وتر دی سې سول نو د الله رسول پرمای د دې سړي سينه چې د اغه زړه چې دی غيوا چا دل سو پټاو سول نو په دې وجه باندې 아이زان خو بری سره کو زم درته کوم تاسو اوري زبم د عمل کوشش وکم تاسو هم د عمل کوشش الله دې ماته هدايت وکړي الله دې ته هدايت وکړي الله دې زمو ټول معاشرت هدايت وکړي دا زمو ټول معاشره دې الله رب العزت رحم وکړي الله دې په احسان وکړي الله وړي نه یو پکار خداو چې ماښتن انسانان پر و سهار د سپي په شکل کې راپورته شي وي د خنديران په شکل کې راپورته شي وي خو چونکې محمد رسول الله خپل امت دعا کړو الله وعده اور سره وکول دا شي بنه کوم یا الله رب العزت لك چې ظاهري انسانان یو